نابع خدا مزنو دلوان جانترين ريزيص الله و تماشاوان اتخوش تفي افريكا محس كن في فيتامين كي دي بكين كو اوجي غالكي كرنكت لشي ما دا حبيتا رجاوية درست كود بجني فيتامين بي 12 اوه تشكارتكت لشي دا توبه صحكي اوه يباشتار اتبروسا اتشكرنا ام بجن طبكت خيني تصور هروسا اتشكرنا دينا اي تخزن كرنا فوليك اسيد دا وتبي صحكيه حتى عندك بروسا جوورينه امبيجن نقله جوورينه ماده الدهني بيتن شيكربوهيدرات بيت شبروتين بيتن تبي صحكيه وقتي كاسكي اف مول اف فيتامين كيم بوت ديت دي, دي اوا وكي فقر الدم بو شيبيتن خيناوي دكيم بيتن تمان دم دديني اول اوكسجينو بيت في كوت لشي دا هبيتن نايتا بالوف جرنت نفلشي اه اه اف اه تو سح که اه اه اف امبشین تشتید کو تو دبینی ویتامین B12 تویل ویتنافده های با رابطر اون اوید گیانوارا اش برهنده دبینی اف کسی بونمونه هندکت هنگو امبشین ویترین کو تشتید گیانوارا ناخون اف کشل دفوانا پیداد بیتن یه دیده دا کتو بینید لف پیداد بیت اون اوید نخوشیت یه ریوی من المنوكي كرونز كرونس سيندروم كالتهابات مثلا ريفيكانة يانجي وكي سيلياكي او جي نخوشيه اكا تحملا اف مادة جغنمي ناكن كوش برهند بوانا اتبايتكيشه اتقال هندجي هندك ديت حين كو بروتينك نينت تتناف ريفيكادا كو بجن انترنسيك فاكتور او يه گرنج بوه الكيشانوات ناف ريفيكادا اوه همي واګه ګوتی اگرند ګل هندژیکو کیاسکه هغه ته تمنوي جی 12 نشان چنل د وان کسا گیشبونه کا دبیني مثلا بینوي اف آه وكی وكی با ماه که دریش مرووی اف ویتامینه ای کم بود لشیده حتی ولیتتن که وکی جریس کاش دسته مرووی بچن آن لشی مرووی یا جی پیتی بونه اگل دفته پیدا بیتن همان دم بینی حتی تو نشی برای بگلگ بیو بیشی دی واستی ای اجبرهنده یا گرنگ اگر هاتو تف نیشانه دفته پیدا بون، تو بخو دفت دکتوری فحص که خوینه بی که بزانی که ویتامین بی یا نه؟ توبي <تصفيق> نسبت نسبات امبيجين جورا سري دچکه كانت توبي <تصفيق> صحكيت ياس روشتي تشته گرنگ ا تو بنمونه أن بخوي هر وساشيت رجك باشة رژكا باشته دا ناف ماسيج هناك بونومنا بيتشيت 0.5 مايكروغرام روزانا بيتفين. ليشان ماستر بن طبعا روجي بيتليتين كومروفيه بي تي في بيتن اف كاسيت يعني جانشونكوش دوازا صالي بيتر روزانا في دو اويكي دي هند كاسيت هين اگر اه هاتو گلا کو گلا کرے جوانا کیمبو دی پیت اه ویبن شرانقا مثلا فتر اول کو گهلک جارا ویتامینت ناف دا بخون لیت همان دم داد و سحکی هنده کسیت هایند ما ده فولی که جی ایتند لشی که ما ویت اک سر بیتا چاره سر چنکی هر دو گلک یعنی انجا... گلک انجام دن دگل گل اکش برهند دیویت ام چافدری اواجی بکن و اواجی چاره سر بکن هی بیدار من هر دم ساخو سلامت بند بمینم خیر و خوشی حتا جاره کدیم یکوید بین نوه